Står vi vid Täbis nya simhall. Arbetet fortskrider enligt plan. Välkommen in på en rundtur. Jag heter Daniel Feli, projektledare för simhallsprojektet. Just nu det pågår väldigt mycket arbete lite överallt i huset, faktiskt. både inne i huset och utanför huset med marken. Och det ska vara klart slutet på 2022. Så vi är exakt i mitten i projektet här nu. Här har vi försökt använda oss av senaste tekniken och materialen. Och att vi skapar en miljö som tilltar många grupper. Här är stora 50 meters bassängen. Det här som ni ser det är det som kallas för höjsänkbar bron. Så man kan dela bassängen i två delar och man får olika aktiviteter. De har börjat spackla här botten och så är det platsättningen. Det är en stor aktivitet. Nu är vi i familjebadet. Här finns det olika bassänger med olika djupa för olika åldersgrupper. Vi har en rusgana här, en liten ruskana. Nu hälsar vi er hjärtligt välkomna till Täbys nya simhall som kommer att öppna kvartal 4 2022.